da če te zanima kaj je v tem čokoladnem jajcu, gledaj do konca. Dobrodošli. Dobrodošli. Lidlovi rubriki, ki se imenuje? Nova ronda s Katko in Katjo. S Katja in Katjo. Mislim, res s Katjo in katko. Jaz mir sebe dam na prvo mesto, kakšne sem. Vem, da. In danes je to special edition, velikonočni edition. Doigrale, eno To je najna miza uh, presenečenja, kjer bova tekmovale, v tem, koliko dobro se poznava. Vsaka bo eni zastavila eno vprašanje in s tem se bo v poligonu, ko jo tekmal videl, premaknila za eno polje naprej. In ko zmaga, si lahko izbere en sladkiš iz Lidlove ponudbe Favorina izdelkov. Uh, Favorina je na res firma, uh, ki jo Lidl vsako leto ima in lahko najdete različne čokoladke, lahko najdete zajčke, lahko najdete jajca, lahko najdete tudi bombone in tako naprej. In za glavno nagrado, zmagovalka dobila to čokoladno jajce, ker piše, da je z igračko in obe zanima, kaj je noter. Bomo na konc skupaj odprli, tudi če te zanima, kaj je v tem čokoladnem jajcu, gledaj do konca. Dobrodošli v ta res uh, senzacionalen poligon kaj je bilo, fuf, svaga krdela lekašne tri tedne, no, tako da. Kaj je moj najljubši film? Kim zmena. Bravo! Kaj je moja najljubša barva? Tvoja najljubša barva je turkizna modra oziroma ono mint turkizna modra. Res je? Zdaj, res kot svoj produkt, iz favorina mizajzdelkov. Sprala si bom zajca, ti izgata si ugra. Sladko ali slano za mene? Slano, bedo. Goveja juha, je najboljše kot... v tle va ful dobro štorijo. In namreč, enkrat sva šla s na dejt v restauracijo. In Katjo seveda kot tretji hod naroči sufle, ne, kot sladico na konc. Mene je kaj bi ti za sladico. In jaz sem za sladico še enkrat naročila govejo juho. In se rekel, da se taga še niso videli. Berem si tebe. In... Kaj je dober, kle, da ima Katka rada slano? Na koncu sem to vse lahko pojedla jaz. Kaj je moje najljubša roža? Tvoja najljubša roža? To pa jaz vem. Zakaj pa se zdaj spomnim? Ja, vrtnica. Orhideja, no. Orhideja, no, no. bi bila jaz, če bi se rodila kot žival. Ali? Ves je, pač, nerealno. Daj, no. Zberem. Stalja pred čudovih paketek. Tarka, kaj ta je moj najljubši letni čas? Poletje. Zakaj? Zato, ker naša rada more. Pa, na, na, na, na, na, na. No, pa so si izbrala, dnar. Ča. To je pogadu, ja. ja. Ok, je moja najljubša roža? Tvoja najljubša roža je? Nekaj, kar ni roža, ampak je rastlina, Ja, to je cvet moj najljubši. Ajde, ti prizna... We like are the champion. Pač, to je pa zdaj kar no? In danes, Katja, čestitam vam za uspešno zmago na slavnostnih velikonočnih igrah in <laughs> nove runde s Katko in Katjov. Poklavnjam vam jajce z igračev. Zdaj ga už pa prav sem odprla. Oh, Čokoladno jajce. Vpraša. Dobornjak. Je nač, to je bilo to odnaju na hiter. Malo smo se poigrali, malo smo se imeli fino. Je pa zdaj tako, če želite kakšne favorine izdelke, jih pri nama absolutno ne boste najdeli, kjer jih pojedli. Lahko pa jih najdete Kaj v... Kjer jih pojedla. Lahko pa jih najdete v Lidlu. Ja, res smo lepo izbirali, tako da splača se vam pogledat. In se gledamo na mesec. meseci. Tako bo malo bolj topl. Tam to bova okratkih okavih in kratkih lači.